Bəzən ən asan sualları cavablandırmaq çox çətin olur. Belə ki, bizə hatidən kainatda nə varsa, onlara ad qoymuşuq. Var olanlara cisim, əşya və yaxud şey deyilik. Ad qoyduğumuz hər şey, ən kiçik zərləciklərdən tutmuş, ən böyük cisimlərinə qədər kainatın eləcə də bizim yaranmağımızda mühüm rol oynayıblar. Zərrəcik ifadəsi adından göründüyü kimi çox xırda və kiçik bir şeylərdir. Gəlin, bu kiçik şeylərin nə qədər güclü olduğuna və nələrə qadir olduğuna daha yaxından baxaq. Biz maddələrdən, maddələr molekullardan, molekullar atomlardan, onlar da elementar zərrəciklərdən təşkil olunub. Qısası, elementar zərrəciklərin təşkil etdiyi atomların yaratdığı molekullardan ibarətdik. Əgər elementar zərrəciklər ən kiçiklərdirsə, bəs onlar nədən təşkil olunublar? Bu zərrəciklər, yəni elektronlar, protonlar və neutronlar özləri də hissəciklərdən ibarətdir. Bu hissəciklərin belə kiçik olmağına baxmayın. Ümumilikdə, kainatdakı bütün materiya bu hissəciklərdən yaranıb. Necə ki, böyük nizami demişkən, bir heç görünsə də hər zərrə əgər, Bil, dünya evində o da iş görər. Hələ ki, bizə məlum olan bu elementar hissədiklərin sayı 17-dir və onlar üç kateqoriyada birləşirlər. Qvarklar, leptonlar və bozonlar. Qvarklar qrupla və cüd halda olub, atomun nüvəsini təşkil edən proton və neutronlar yaradırlar. Leptonları isə elektronlar, eləcə də onların qohumu olan myon və taular təşkil edir. Hər birinin də uyğun olaraq yüksüz qarşılığı, yəni neytrinosu var. Leptonlar və qvarklar birlikdə materia hissəcikləridir. Ətrafımızda gördüyümüz hər şeyi onlar yaradır. Nəfəs aldığımız havanı, bizi hiss edən günəşi və həmçinin bizi təşkil edən hüceyrələri. Amma bu şeylər sadəcə mövcud deyirlər. Həmçinin iş də görürlər. Bu an üçüncü kateqoriyanı təşkil edən bozonlar və onların sahələri prosesə daxil olur. Bozonlar xəbərçilər kimidir. Onlar maddə hissəciklərini əlaqələndirir və necə hərəkət edəcəklərini sanki onlara bildirirlər. Hər bir hissəcik digər hissəciklərə təsir etmək üçün müəyyən qüvvələrdən istifadə edir. Qvarklar və leptonlar materiyanı yaratdığı kimi bozonlar da materiyanın hərəkətini təmin edəcək qüvvə sahələrini yaradırlar. Bu qüvvə nədir, necə fəaliyyət göstərir? Kainatın fundamental əsaslarından biri qüvvə adlanır və 4 əsas qüvvə var. Qravutasiya, elektromagnetizm, güclü və zəif qüvvələr. Bu qüvvələr bir növ bu hissəciklərin olduğu kainat oyununun təlimat kitabçasıdır. Qüvvələr hissəciklərə nəyi və necə edəcəklərini deyir. Məsələn, qravutasiya ancaq günəş orbiti və ya ağacdan düşən almalar üçün olan qüvvə deyil. O, bir qayda olaraq planet və ulduzları təşkil edən maddələri bir-birinə cəzb edir. Elektromagnetizm sadəcə maqnitlərin bir-birini cəzb etməsi və ya itələməsi ya da lampanın içindəki elektrik axını deyil. O, həm də atomik rabitələri idarə edib və molekulları yaradan qüvvədir. Çiçik müqyasda izahını verdiyim bu hissəcilər və qüvvələr bizi əhatə edən gerçəkliyin, obyektiv reallığın və materiyanın təməlidir. Bilirik ki, kainatda həyat, supernovalar, və qara dəliklər kimi fenomenal quruluşlar var. Bu mürəkkəb quruluşların yaranışının əsasında bəyək qeyd etdiyim 17 hissəcik və 4 qüvvə durur. Fiziklər bu nəzəriyyəni hissəcik fizikasının standart modeli adlandırırlar. Sadə dildə desək, biz enerji vasitəsilə hərəkəti gətirilən və bu 4 qüvvə tərəfindən yönləndirilən bir şeyik və ya materiayıq. Ola bilər ki, bu mövzuə verdiyim materiallar qavrayışa itibarilə biraz az mürəkkəb olsun. Çünki bunların hamısı gözü görünməz zərrəciklərin təsəvvürdə canlandırılmasına aid olan fikirlərdir. Bu dediklərinin mürəkkəbliyini 1979-cu ildə FİZİK Hüzro Nobel mükafatı almış Pakistanlı alim Əbdüs Salamın fikri də təsdiqləyir. Bütün problemlərdən ən dərini, zərrəciklərin böyük rəngarəngliyi önündə elementarlığın meyyarı nədir sualına cavab tapmaqdan ibarətdir. Bu özü də necə mürəkkəb bir fikirdir, elə deyilmi?